تدلع يا نور عيني بناتي بناتي سالم ما الصبر والنضر والحميد يا ربكم وانتم سعادين بناتي يا يغلا من عيوني وروحي عليا يا من عيوني وروحي عليا كن عذرهم لكن في حياتي تفاخرت فيهم رجال الحميد